نبيل يا حلمي ميسي الحته كلها هي كفرة عشان دماغك ان انا باب ابن الفداا عاملين دي ايه يا دي ايه دي ايه هتبقى دي بس بنادر نادر اتفضل خد امسك امسك صباح الفل يا اللي انت واقف يا بنادر ده تبقى اللي انت واقف فيها دي صباح الفل يا باشا تعا كلاب النحية انت <تصفيق> وهو والله اشيرها الثانية دي ايه على الفيسبوك يا والمقاول المسؤول للمسؤول تعال يا مسؤول ايوه